السلام عليكم الاخوان انتما بمناسبه عاشوراء. الله الله الله هنا في مدينه القنيطره مش شعالة مشعاله مشعاله وسط الشان هذه اكبر شعاله واقيله في القنيطره هنا وسط نحب نقف عند خطير عند خاطر خاطر جدا جدا جدا عند نقف عند نقف عند نقف عند نقف عند واحد عند نقف عند نقف عند نقف عند نقف عند نقف عند نقف عند نقف عند قدامش أن لهم و كانت جات واحد سياره لك دابا انا نقرب باش هاد وسط الشارع راه ماشي زعما شي بلاصه خاوي وسط شانطي سوف نديكم الاحتفالات Nu uitați să vă mulțumesc pentru vizionare! طاح <تصفيق> له <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Оу, оу, оу, وا خويا، واش مشيت؟ واش مشيت؟ واش مشيت؟ واش مشيت؟ واش مشيت؟ أجي أجي هنا أجي أم البلح أما جايين أه ولا ولا ولا والله والله أم البلح والله البلح أم البلح أم البلح أم مشكله في هاد لافيط ها المشكله، الشكاله؟ ها هو طاح بوليسي اخويا ناري مشكل، لا دابا؟ مشكله <تصفيق> صراحه والله العلي العظيم اللي كنت اسفل الاعداد اللي في حاله الشكل هذا سؤال والله السؤال الذي يطرح نفسه دائما هو لو كان مكانوش رجال الامن كيف كان يكون الحال ديالنا انتم شوف الفيديوهات دابا يعني و كاينين بوليس المخزن كاينين زعما العدد ديالهم كان كتير، رغم ذلك كتشوفوا بنادم شنو كيدير صراحه بدون صالح بعض الحوايج اللي غير زائدين يعني ما خصهمش يدارو كنشوفوا ان بوليس مسكين جاي خدام على راسو كنهضروا على بعض الدراري ديال الامن اللي بنادم بنادم خصو يعرف ان حتى هذاك راه عندو والديه عندو خوتو عندو مرتو نمو مسكينه خايف عليه واحد واحد الواحد, الواحد داي زو مسكين هو كلشي ضربه قاصحة واقيلا داي زو قال سي زوم حدايه هزلو قال سي غوت تكون يعني على الجمجات فين علاش ضربات هي ضربه ايوا هذاك كان ديال حتى داو يلاه عندو واحد الميسيون جا غيا يكون ضربه الله يحفظ علاش لا والو هادو بسيطه هنا بنادم خصو يعاب واحد القضيه اللي هي راه الامن شي حاجه ضروري يعني راه بلا امن غادي ناكلو بعضياتنا حيت حنا شعب خايب من بعد المصطلح نقول نقولوا حنا شعب خايب دابا الاصلاح كيبدا من راسه عاد نشوفوا الناس الاخرين مي حنا خايبين لا الفيديو كيأكد على ان حنا خايبين ذلك <تصفيق> المهمه ديال الصحافه صعيبه <تصفيق> <لا المعنين. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> صحافي انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مش بيقدروا قال بقى